Народилася дівчинка, все добре. Народилася 4 травня. Чоловік теж був присутній на родах. 3 560-54 сантиметри. Слава Богу, все добре. Так розповідає про свою новонароджену донечку киянка Інна Литвинова, яка наразі знаходиться у відділенні сумісного перебування матері й дитини Хмельницького обласного перинатального центру. Жінка каже, перейми пройшли під звуки повітряної тривоги. У мене перейми були під сирени, і тут, як правило, всіх породіль спускають в підвал, не залишають нікого на поверсі, турбуються про мам і діток. І вночі була сирена, і я з дитиною спускалася на ручках в підвал тут, зараз ми на другому поверсі, а підвал ми тут спускалися, потім зранку, я до чого веду, що хочеться, щоб Діти цього наші не чули і не знали, що таке сирени і чого нам треба сидіти в підвалі. Залишатися у Києві було страшно, каже Інна Латвинова. А вибратися з Києва вирішили з чоловіком тоді, коли почули перші обстріли. Так сталося, що 24 лютого я мала покинути свій будинок, я вагітна, переживаєш за меншу дитину свою, за себе, за, за те за те янгуля, яке в тобі. я прокинулася раніше, в четвертій там 50 чи в четвертій 20, я вже не пам'ятаю, перші обстріли, от я їх почула. Ці обстріли я запам'ятаю на все життя. Коли ми виїжджали, о 6:00 ранку вже були затори дуже великі. Над нами пролітав літак, вертоліт, дитина плакала, дитина кричала. Новонародженій донечці, каже Інна, ім'я ще не дали. Нарикатиме крихітко її сестричка. Не таких перших ночей і ранків я бажала своїй дитині, тому що відразу вночі нам треба було спускатися в підвал, тому що були сирени, ми там годину сиділи. Ранок наш почався теж з підвалу, тому що теж була сирена і ми теж там просаділи. Багато переділь з маленькими дітками – це жахливо. Дуже хочеться миру і для наших дітей, і для всієї України. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.